Хмельничанин Євгеній Герасименко, майор поліції у відставці з 1994 року. Каже, пенсії йому не вистачає, тому і прийшов на мітинг. Якщо не село, то вистачало, а село спасає, спасає село. Руслан Ковальчук в минулому ракетник, нині військовий пенсіонер. Суспільному розповів, що свої доплати до пенсії три роки відстоював у суді. Продовжує те, що призначено повернути рішенням суду. Досі не отримав суд. писав виплати всі мої саме з, то, що не доплатив пенсійний фонд, але пенсійний фонд займав таку позицію, що в обласному казначействі в нього відсутні рахунки. Пенсійного фонду рахунки сховані в якомусь приватному банку. І це перше. А виконавча служба не може цього зробити, тому що якісь такі, як їхні задоволення, що з пенсійним фондом, що вони ігнорують, буквально ігнорують рішення адміністративного суду от, після апеляції вже і не виплачують ці кошти. На Хмельницькому майдані Незалежності зібрались пенсіонери різних силових структур області. З плакатами на яких написані статті із Конституції України, вони прийшли вимагати соціальних гарантій, а також написали відкритий лист президенту України. Це питання включено до порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання обласної ради. Із 60 присутніх депутатів за звернення до президента проголосували 46. Розповідає депутат обласної ради пенсіонер Міністерства внутрішніх справ Олександр Розізнаний. Буде звернення до та відповідно по процедурі і президент, і апарат, наприклад, Верховної Ради мають розглянути і надати відповідь. Чи будуть вони вживати якісь заходи про те, щоб привести у відповідність чи не чи не будуть. Якщо відповідь буде негативного характеру, я думаю, що право цих людей, нас усіх, ветеранів, пенсіонерів, військових, правоохоронців, інших силових структур і далі боротися за свої права. У пенсійному фонді ситуацію з мітингом назвали політичною і відмовились від коментарів на камеру. Акція ветеранів МВС, що різних містах України, каже голова Координаційної ради ветеранів силових структур області Дмитро Карнацький. Нас було близько 500 чоловік. ми восьмі на Україні, вже Львові було, в Житомирі, в Чернігові. Пішли ми на пенсію. Гарантували нам при на службу, що, що буде 50% бенормований робочий день, день і ночі на службі, відрядження, ризики для життя здоров'я. Думали, що так, як нас обіцяли. Мирний мітинг почався об 11.20, Орієнтовна кількість учасників – це 150 чоловік. Працівники Хмельницького районного управління поліції забезпечують охорону громадського порядку. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.